نیو پرائز آ رہا ہے اسپارک گو کے نام سے حالانکہ یہ انٹرنیٹ میں کچھ الگ بھی ہو سکتے ہیں کچھ زیادہ اور کم بھی ہو سکتے ہیں نیو پرائز ستائیس اپریل کو میں نے لائے تھے ستائیس ہزار پانچ سو روپئے میں یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اوپر سے دوسرے نمبر پہ ستائیس ہزار پانچ سو روپئے میں اسپارک گو دو ہزار تیئیس کے نام سے یہ ماڈل آتے ہیں السلام علیکم آج آپ کو ٹیکنو کمپنی کو ہزار تیئیس کا ماڈل اس کا پرائز اور اسپیسیفکیشن بتائیں گے انفینکس کمپنی کا ہو ٹویلو اس کا پرائز اور اسپیسیفکیشن بتائیں گے ہو ٹوینٹی آئی اس کا پرائز اور اسپیسیفکیشن بتائیں گے آپ نے ایک بات کا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ موبائل کے پرائس واپس نیچے آ رہے ہیں ٹیکس کٹ چکے ہیں جو ٹیکس لگائے ہوئے تھے موبائلس کے اوپر وہ ٹیکس کٹ چکے ہیں یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے چلیے شروع کرتے دے ویلکم بیک آج آپ کو ان تمام موبائلوں کے پرائس بتا دیا جائیں گے اس کے علاوہ بھی بہت سے موبائلز ہیں جن کے پرائس میں آپ کو بتاؤں گا یہ بالکل نئے پرائس ہیں جیسے کہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے ستائیس تاریخ کے یہ اپریل کا ستائیس تاریخ ہے اس تاریخ کو میں نے موبائلز کچھ لائے ہیں تو ان کے تمام تر پرائسز آپ کو بتا دیے جائیں گے آپ غور سے دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو فائدہ پہنچ سکے تمام تر جتنے بھی موبائلز میں نے لائے ہیں خاص کر کی پیڈ والے زیادہ تر میں نے لائے ہیں کی پیڈ والوں کے تمام تر کے میں نیو پرائز آپ کو بتاؤں گا اور آپ کی علم کے لیے عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ ہوٹ ٹوینٹی آئی موبائل تقریباً سینتیس ہزار روپئے میں موبائل تھے آج کے لیے بہت سستے ہو چکے ہیں ان کا میں بالکل ریل پرائس آپ کو دوں گا جس پرائس میں دکاندار کو ملتے ہیں بڑے ڈیلر کی جانب سے یا پھر ہول سیل کے ریٹ میں جتنے ملتے ہیں میں وہ ریٹ آپ کو بتاؤں گا آپ اگر شاپ پہ آئیں گے پھر میں اس میں پانچ سو یا ہزار روپے ایڈ کر کے آپ کو دوں گا اور دوسری بات ان سب تمام موبائلوں کی آپ کو یہی چیزیں بتا دیے جائیں گے سب سے پہلے آتے ہیں ٹیکنو के گو کے نام سے ٹیکنو 2023 گو ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے نام سے ٹیکنو کمپنی کا یہ نیا ماڈل ہے انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے یہ دو ہزار تیئیس میں اور چونسٹھ جی بی کا میموری کارڈ ہے اور یہاں پہ گولڈن پٹی میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو سات جی بی کا ریم شو کر رہے ہیں اور اس میں تین جی بی ایکسٹینڈیبل ریم اس کا بتا رہے ہیں اس کا تیرہ میگا پکسل بیک کیمرہ ہے اور لارج میموری اس میں اپنا لارج میموری بھی آپ ڈال سکتے ہیں پانچ ہزار ایم اس کی بیٹری ہے اور سب سے اس کی بڑی بات یہ ہے کہ یہ ٹائپ سی پورٹ میں آتے ہیں چارجنگ جیک اس کا ٹائپ سی آتے ہیں جو کہ بہت ہی بہترین ہے اور سکس پوائنٹ سکس ایچ ڈی پلس اس کا سکرین ہے بیک پرن, آ, فنگر پرنٹ ہے اس کا بیک سائڈ پہ فنگر پرنٹ کا نشان آتے ہیں فنگر پرنٹ وہاں سے آپ یوز کر سکتے ہیں اور ٹرینڈی ڈیزائن یعنی بہت ہی خوبصورت ٹرینڈ ہونے والی ڈیزائننگ ہے اس کا آپ کو پرائز بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو نیو پرائز آ رہے ہیں اسپارک گو کے نام سے حالانکہ یہ انٹرنیٹ میں کچھ الگ بھی ہو سکتے ہیں کچھ زیادہ اور کم بھی ہو سکتے ہیں نیو پرائز ستائیس اپریل کو میں نے لائے تھے ستائیس ہزار میں یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اوپر سے دوسرے نمبر پہ ستائیس ہزار میں اسپارک گو دو کے نام سے یہ ماڈل آتے ہیں اس کی اسپیسیفکیشن میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس موجود ہے ٹیک انفینکس کمپنی کا ہو 12 اس کا چھ جی بی ریم اور ایک سو اٹھائیس جی بی میموری کارڈ آتا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پیلے پٹی میں گیارہ جی بی اس کا ریم لکھا جاتا ہے کیونکہ پانچ جی بی اس کا ایکسپینڈیبل ہوتا ہے اور ہیلیو جی ایٹی فائیو اس کا پروسیسر آتا ہے یہ اوپر سے یہاں سے گیمنگ کا نشان فری فائر کا بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ اس میں گیم بھی آپ کھیل سکتے ہیں گیمنگ اس میں نارمل کھیلا جاتا ہے بڑے گیمرس کے یہ گیمرز یہ نارمل استعمال کے لیے یہ بیسٹ موبائل ہے اگر آپ کیمرہ وائز دیکھ دیکھتے ہیں یا پھر بیٹری وائز دیکھتے ہیں تو یہ بہترین رزلٹ آپ کو فراہم کرے گا اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ ڈوا سپیکر ہے مطلب اس میں ڈبل سپیکر ہے اس کا جو اوپر والا کان والا سپیکر ہوتا ہے وہ بھی آواز نکالتا ہے جو بھی آپ کی رنگ ٹون یا گانا یا جو بھی نہ تقریر وغیرہ آپ سنتے ہیں اور نیچے اس کا الگ اسپیکر ہوتا ہے تو ڈبل سپیکر ایک ہی ٹائم پہ کام کرتے ہیں یہ والے موبائلز اس لیے زیادہ اچھے ہوتے ہیں بہتر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سپیکر کام چھوڑ بھی دے تو اگلے سپیکر سے آپ اس موبائل کو آگے یوز کر سکتے ہوں اور اس کے علاوہ اس کی آواز بہت بہترین آواز ہوتی ہے کیونکہ ڈبل سپیکر ایک ہی ٹائم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بہت ہی بہترین آواز ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا نیٹورک ٹو جی تھری جی یہ تو نارمل بات ہے اور اس کے علاوہ آٹھ میگا پکسل اس کا کیمرہ فرنٹ سیلفی ہے اور تیرہ تیرہ میگا پکسل اور ٹو میگا پکسل اور آل لائنس اس کا جو ہے نا لینس اس کا پیچھے بیک سائڈ پہ تین کیمرے موجود ہیں اور اس کا نائنٹی ہرٹس اس کا ڈسپلے ہے اور پانچ ہزار ایم ایچ اس کی بیٹری ہے اٹھارہ واٹ اس کا چارجنگ ہے فاسٹ چارجنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اٹھارہ واٹ کی فاسٹ چارجنگ اس کی ملے گی آپ کو اور اس کا میں آپ کو پرائز بتاتا چلوں کہ ہوٹ ٹویلو کے نام سے چھ جی بی ریم ایک سو اٹھائیس میموری کارڈ چھتیس ہزار روپے میں یہ रहे نیو پرائز جو ہمیں آ رہے ہیں یہ ڈیلر ہولسیلر کی جانب سے تر نمبر پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تیسرے نمبر پہ چتیس ہزار روپئے اس کا پرائز ہے ستائیس اپریل کا یہ پرائز ہے پرائز لسٹ میں آپ کو بار بار اسی لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نظر آئے اور آپ کو لگیں کہ یہ نیو پرائز اس کے بہت سستے ہو چکے ہیں ابھی یہی چیزیں آپ وہ والی یوزڈ میں آپ کو تقریباً اٹھتیس ہزار روپئے میں دکاندار دے رہی نہیں تو آپ ایک بار چیک کر کے آپ کو پتہ چلے گا چلے گا اس کا اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ٹچ موبائل ہمارے پاس ہوٹ ٹونٹی آئی کا موجود ہے ہوٹ ٹونٹی آئی کا میں نے پہلے بھی اس کا ریویو دیا ہوا ہے اس کا میں نے الگ ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے اگر آپ نے وہ دیکھی نہیں ہے تو آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کریں اور وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اس میں میں نے پوری وضاحت دی ہے اس موبائل کی یہ موبائل جو ہے نا پانچ ایم ایچ کی بیٹری کے ساتھ آتے ہیں تیرہ میگا پکسل اس کا کیمرا ہے فنگر پرنٹ بیک پہ موجود ہے اور اس کا ہیلیو جی ٹونٹی فائیو پروسیسر ہے اور سات جی بی اس کا ریم ہے چار جی بی موجودہ ریم ہوتا ہے اور تین جی بی ایکس ایکسپینڈیبل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ چلنے میں بہت بہترین چیزیں ہوتی ہیں گیمنگ پروسیسر اس نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن اگر آپ گیمرز ہیں تو پلیز یہ موبائل آپ نہ خرید, خرید لیجئے گا کیونکہ یہ موبائل گیمنگ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے اگر انہوں نے لکھا ہے تو یہ بالکل غلط بیانی کی غلط چیز لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ چیز گیمنگ کے لیے نہیں ہے بقایا عام استعمال کے لیے کیمرہ بیٹری اور یوز میں اور لوکنگ میں یہ بہت بہترین ہے اس کے میں نے لک بھی آپ کو دکھائے آپ پچھلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس کا میں آپ کو ستائیس چار دو ہزار تائیس کا نیو پرائز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوٹ ٹونٹی آئی کا اٹھائیس ہزار تین سو روپئے میں ہے پہلے بھی کچھ دن پہلے میں نے یہ بتیس ہزار کے بتائے تھے ابھی یہ اٹھائیس ہزار تین سو روپئے کا ہول سیل ریٹ ہو چکا ہے ڈیلر کا ریٹ ہو چکا ہے اور ہم یہاں پہ اس میں کچھ ایڈ کر کے آگے بیچتے ہیں تاکہ ہمارا بھی کوئی فائدہ ہو سکے اس کے علاوہ ہمارے پاس بٹن والے کچھ موبائل موجود ہے جو کہ میں جلدی سے جلدی بتا بتایا کروں گا جیت کے نام سے آتے ہیں جے ڈبل ای ٹی جیت کے نام سے آتے ہیں چوبیس سو میں एक्स थ्री के नाम से आते हैं पच्चीस सौ पच्चीस रुपये में एक्स प्लस के नाम से आते हैं एक्स प्ले के नाम से आते हैं बाईस रुपये में वैल्यू सौ एस के नाम से आते हैं छब्बीस सौ अस्सी रुपये में और तैंतीस दस मिनी के नाम से आते हैं क्यू मोबाइल तैंतीस दस के नाम से चौबीस रुपये में पावर एक्स के नाम से आते हैं तैंतीस सौ में और एक्स फोर के नाम से आते हैं चौ रुपये में ई फोर के नाम से आते हैं तैंतीस सौ रुपये में آئی کے نام سے چونتیس سو میں آئی کے نام سے چھتیس سو میں ویگوٹل کے نام سے آتے ہیں تین ہزار میں ایس ویگوٹل کے نام سے آتے ہیں تین میں اور ویگوٹل آئی آتا ہے چار ہزار میں اور ویگوٹل ایس آتا ہے تین ہزار میں اور ویگوٹل ایس آتا ہے تین اور 50 روپے میں جس میں ویگوٹل کے کچھ دو ماڈل میں نے یہاں پہ رکھے بھی ہیں سامنے تاکہ آپ کو نظر آ جائیں یہ ویگوٹل کے ٹاپ موبائلز اس کو کہہ سکتے ہیں کی پیڈ میں اس میں یہ ایک وی ترپن ہیں اور یہ دوسرا ایس ٹونٹی ہے ویگوٹل کے جو میں آپ کو پہلے ہی لسٹ میں بتا چکا ہوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے تمام تر ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کرے تاکہ آپ کے دوست بھی اس کو دیکھ سکے اور اسے اس فائدہ حاصل کر سکے یہ تھی ہمارے ویڈیو تھینک یو